Пролунав перший вибух, вибігли в коридор, потім другий, і вже у нас тут все посипалося, зруйноване. Вночі в момент вибухів Олена з лежачою мамою та дочкою перебувала в своїй квартирі. Після першого потужного удару в кімнаті, де спала донька, жінки повилітали вікна та балконні рами. Бувала дитина, да, бачила, як таке зарево, вибух, посипались вікна. Віконі, ну в балконі рами, вибігли в коридор, потім вже все зруйнувалося далі після другого вибуху. Пошкодження балконі, рами, вікна, меблі, ну техніка. Отак. І ним, наче то цілі. Очень дуже сильно кричала, хоча вона й доросла дитина, але вона, вона в іншому місті мешкає. Вчора приїхала до нас до батьків гості, так сказати. І це застало такий жах. Російська ракета влучила в десятиповерховий будинок. В одній з квартир спав Геннадій. Його жінка була на кухні. Я, в принципі, уже спати, спать. Жена ще на кухні там, працювала, займалася, посуду, помила. Потім сіла. Саме головне, що у нас стол стоїть возле окна, вона сіла возле окна і, як обычно, в Інстаграм сидела. І коли це все бахнуло, перші два. Хлопка були сильні, я навіть не слухав, що стріляють, але вже як би Ну, Третій стріляв, коли хлопок, у мене в залі задержало одіяло, яке я прикріпила на окно, воно задержало стекло, а в кухні розбилось стекло, і в моєї Альони ні одного осколишка нігде, а вокруг все в стеклах. Близько четвертої ночі рятувальники деблокували з-під завалів жінку. Її затиснуло будівельними конструкціями. Всі пострадавші люди були деблоковані і доставлені до швидкої медичної допомоги. Жінку деблокували що в 3 години ночі, дістала вона дійсно родилася в сорочці, бо була привалена плитою. Наші хлопці деблокували її, підняли плиту, доставили її вже на ношах і доставили до швидкої медичної. Один під'їзд будинку в Миколаєві, в який влучила ракета, є аварійним, повідомив мер міста. У ньому пошкоджені бойовельні конструкції. Рятувальники розбирають завали на верхніх поверхах, щоб дати людям можливість зайти і забрати свої речі. Глуби пройшов у першу годині ночі. Відразу працювали наші 48 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Наразі працює 4 техніки та 20 чоловік особового складу. Деблокуємо, диплокуємо, розбираємо будівельних консульств, що мають несутність загрозу життю людей, для того, щоб можна було підійти до будівлі або забрати свої особисті речі». Російські війська вкотре поцілили у житловий район міста. Внаслідок обслів багатоповерхівки вісім людей отримали поранення, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. «Було нанесено удари як дронами камікадзе, іранського виробництва, так і, скоріш за все, ракетами протиповітряної системи С-300. Це взагалі спальний район, один з найбільших спальних районів нашого міста. Тут є виключно цивільна інфраструктура, її тут не було ніколи військової, тому що цей район будувався саме як повністю житловий район. Одна з ракет влучила в землю, друга ракета, на жаль, влучила у Дах, багатоповерхів. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждало ще шість багатоповерхівок. У них вибиті вікна, понівечні балкони. У дворах пошкоджені понад 20 автомобілів. П'ять із них згоріли вщен, зазначив мер Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.